Hej, Kirsten Stendervad her, forfatter til bogen Fremtiden af Feminin om spillereglerne i det 21. århundredes lederskab. Og jeg ved godt, at I sidder derude, ja, er nu, og panikker måske, nogle af jer gør i hvert fald. Jeg ved i hvert fald fra min egen iværksætterverden, at der er nogle iværksættere, der virkelig, virkelig er meget hårdt presset lige nu, og simpelthen sidder og virkelig, virkelig uh, er desperate for at finde løsninger på, hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi forholde os til den her coronavirus, uden at det hele bare går uh, rabundes. Uh, og det er selvfølgelig også en, uh, en uh, naturlig reaktion her i begyndelsen på en krise så uh, overraskende og uh, voldsom, som man slet ikke kunne forestille sig Så selvfølgelig er der tid, uh, skal der være tid til at bearbejde det chok, og det er der, vi er lige nu. Men, uh, når det er sagt, så kan vi jo ikke blive der. Vi kan ikke blive i choktilstanden, vi kan ikke blive i lammelsen, vi kan ikke blive i offerskabet, vi kan ikke blive i ledelsen. Fordi det eneste vi får ud af det er, det er at få mere ledelse, mere offerskab, mere magtesløshed ud af det sted. Det er ligesom ikke et sted, vi ligesom kan bo, bosætte os i den her krise. Vi er nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, jamen der er et problem, men hvad kan vi så gøre ved det? Og her vil jeg foreslå, at vi har den her tilgang til krisen. At vi betragter den som en mulighed for øh, at lave den transformation, den forandring, som vi under alle omstændigheder godt vidste. Den evaluer ligesom under overfladen, der skulle noget andet til, vi skulle til at gøre tingene på en anden måde. Og lige nu er der faktisk en kæmpemæssig mulighed for at gøre det, der skal til. Fordi der er intet så godt som kriser til at lave vanebrud, vaneskift for de reelle forandringer, den transformation, som har kaldt måske et stykke tid. Der er noget, der ikke har været bæredygtigt, der er noget, der simpelthen ligesom har muret under overfladen, men når man kører med 250 km i timen, så er man ikke tid til at tage sig af det, så man kører bare videre og håber, at det på en eller anden måde løser sig i farten. Men det vi så ser nu, det er, at Well, det er i hvert fald ikke alle ting, der løser sig, mens vi har fart på og mens vi har fokus på vækst for vækstens skyld og mens vi har fokus på at, at, at, at få vores egne virksomheder til at klare sig bedst muligt og profit -maximere. Så det vi har lært nu, det er, at der pludselig kan der komme sådan en joker og ligesom, øh, vælte helt korthuset. Men den joker er også en gave, den forstand, at den ligesom tvinger os til at stoppe op og reflektere og tænke over, hvad var det, vi godt vidste, som vi ikke reagerede på? Hvad, var det, vi har? hvad er det, vi har, der har ligget og luret i luften længe, eller lidt ligget under overfladen og kaldt? Hvad er det, vi skal lytte til nu? Og det spørgsmål, jeg vil invitere dig til at lytte til, det er, hvad, hvad, kunne, hvad kunne være noget godt, der kom ud af den her krise? Hvordan kunne denne her krise være med til at gøre Danmark og din virksomhed til rollemodel igen? Hvordan kunne denne her krise tage os højere op? Hvordan kunne den blive en upgrade, i stedet for en downgrade? Hvordan kunne den øh, simpelthen blive det, vi har længtes efter? Det, der har kaldt, det, der har ville vil ønske at ske? Så inviterer dig til at lytte til fremtiden. Hvad ønsker at ske? Hvad ønsker at komme ud af den her krise? Fra et evolutionært perspektiv af det her en disruption, der ligesom skubber på en forandring, som, som, som skal bringe os ind i en anden fremtid. Hvad er det så, der ønsker at ske? Og her må jeg bare sige, at der kan vi jo ikke længere bare bruge vores fornuft. Der bliver vi nødt til at bruge nogle andre sider selv. Vi bliver nødt til at bruge vores intuition. Vi bliver nødt til at bruge vores øh, hjerteenergi. Det er nu vi skal udvise, altså vise, hvad vi kan om emotionel intelligens. Har vi medfølelse for vores medarbejdere, som pludselig står i en vanskelig situation, hvor mange bliver måske fyret lige nu? Har vi medfølelse med hinanden? Har vi medfølelse med de ældre, som ikke kan blive besøgt længere? Øh, har vi medfølelse med dem, som ligesom, øh, er, er alvorligt syge af, af corona? Og øh, hvordan kan vi støtte dem? Hvordan kan vi være med til at hele? Så vi skal bruge hjertes intelligens. Vi skal også bruge vores kropsintelligens, fordi vi skal jo forstå, hvordan vi styrker vores eget immunforsvar. Hvordan vi selv står stærkt i en krise. Hvordan vi kan navigere og lede os selv, sådan, så vi ikke selv bukker under for øh, at blive smittet. Og her vil jeg lige advare. At, der er vi nødt til at være opmærksomme på, at frygt er måske den mest smitsomme og den allerfarligste virus, fordi frygt lammer os, frygt lammer kreativiteten, frygt øh, får os til at øh, lave kortsigtede løsninger, og vi kan simpelthen ikke tænke klart, når vi er i frygt, fordi vi øh, fiser over i reptilhjernen, som øh, kun kan tre ting, og det er kæmpe frygt, eller øh, flygt eller frys. Så den kan ikke bruges til så meget i en krisesituation andet end at vi skal løbe. Så, øh, så det her er en invitation også til at begynde at bruge nogle andre sider af selv. Det er en invitation til at åbne op for alle de ubrugte ressourcer, alt det ubrugte potentiale, der findes i hver eneste menneske, og hver eneste virksomhed og hver eneste samfund. Og det er spændende. Fordi når vi åbner op for det, så kan der pludselig komme så mange mirakler ud af det. Så kan vi pludselig gøre det til synligheden umuligt muligt. Så kan vi pludselig øh, ændre vores sundhedssystem, så kan vi ændre vores skolesystem, så kan vi ændre vores virksomhedskultur, så kan vi ændre vores lederskab, vi kan ændre vores formål, og vi kan gøre det, som jeg synes er en stærk mission at have i vore dage, gøre Danmark til røgmodel igen. Så den her lille invitation til at øh, tænke større end bare den umiddelbare paniksituation øh, og den umiddelbare angstprovokerende situation, og tænke ud af boksen og sige, What else is possible? Hvad kunne der komme ud af den her krise, som faktisk kunne være en gave, ikke bare for dig selv og din virksomhed, men også for verden? Jeg øh, står til rådighed, hvis du har brug for hjælp til det, øh, men ellers så er jeg sikker på, at der er masser af kreative mennesker i din organisation, som kan hjælpe med at tænke på den her måde, og det er nu, du skal bruge